sempre som doncs, visibilitzar a les dones i crear referents, això és el, el, el tema de partida. A què passa que aquest pla que hem presentat doncs sí que incideix molt amb el tema de l'emprenedoria digital femenina i amb el té a veure amb la inserció de la dona en empreses i en càrrecs directius, perquè entenem que, sent un sector amb creixement, com serà un sector on hi ha una molta manca de talent, sobretot digital femení, un sector on que hi empreses que pensin en femení, la millor manera de fer-ho és doncs, crear empreses des de zero. I també amb tot el que té a veure amb les dades, no? amb la mesura de les dades, en mesurar les, les accions. Perquè ara mateix doncs, hi ha pocs indicadors, són indicadors que no acaben de ser comparables... Bé, tothom parla molt del que sent, però dades bones ni ha poques, no? Per tant, també crec que és important doncs, fer i crear un observatori no? de, que reculli tot aquest tipus de, de dades i també d'iniciatives. Veus els homes, els Zuckerbergs, els Bill Gates, que són... No? tots amb color i molt, molt amb molt. En canvi, com a referent femení tens la de l'Obleis o la Marie Curie, que són unes senyors que van ser unes cracs a la seva època, però clar, una nena de 8 anys, una àvia amb blanc i negre, no, no és un referent, en tot cas és un referent eh, digital per tota la societat, però no per les nenes, per tant hi, és una, hi ha una manca clara de, de referents. I qui acaba programant les, les, o definint els currículums de les carreres o dels estudis més TIC, són homes, no? per tant no ho fan d'una manera que sigui atractiva per a nosaltres, no ho saben vendre bé. Pues, treballant des de l'escola, des de la professorat, les famílies és superimportant. I després doncs, cal que els mestres i les mestres ho tinguin incorporat i que mai diguin a una nena que això és molt difícil. Que això estem treballant amb educació, però hi ha un projecte molt important a les escoles, no? on s'ha de fer feina. Nosaltres ens autolimitem, no? de... per tant, un tema d'actitud, de creure'ns-ho més. Llavors aquí ens hem, de vegades hem de sobreactuar, però bueno, pues, ho hem de fer. Bé, aquesta carta, com sabeu, és una eina viva, és a dir, no es tanca un dia i s'ha acabat perquè el sector digital està en permanent evolució i transformació i temes que avui no estan sobre la taula, d'aquí cinc mesos poden estar eh, no? Ara tenim ja avui departats consensuats, que hi ha molt, pels diferents agents que hi ha participat, entre els quals vosaltres. Ara estem amb un, obrint ja dues noves vies de debat, que és el tema que té veure amb el dret laboral o les noves formes de treball, que aquí hi ha, doncs, el tema de talent, el tema de com podem treballar en aquest sector digital, quins nous, no?, el tema de l'home i la màquina que hi ha molt de tema, i també tot el tema que té a l'educació digital, sobretot dels joves. Per tant, aquí també doncs, podeu, com sabeu, hi ha un grup nucli, que és qui fa la feina més de, de, de, de treball, d'anàlisi, i una vegada està definit doncs, un marc sobre el que discutir, o ampliem a un grup ampliat, es debat i es torna. Diguem-ne que l'objectiu és treure cada 3-4 mesos un o dos drets i responsabilitat més. Ampliar-la i consolidar el que ja tenim, perquè, clar, tenim centres bueno, de 500 punts, o sigui, tens tot aquest territori cobert. Per tant, formar, seguir formant els formadors i formadores que hi ha, ampliar on no hi hagi suficients punts la xarxa i també obrir-les una mica l'entorn, al no?, territori, fent participar a l'acadèmia, la, fent participar doncs, a la societat civil, fent participar a les empreses i que sigui espai on realment es generi coneixement en benefici del territori.